Яскрава птаха, яка крилами вкриває Україну. Художники Альона та Дмитро кажуть, морал «Птиця-Захисниця» входить до циклу запланованих оберегових малюнків. З'явилася ідея у всіх чотирьох районах нашого місця, міста зробити ці чотири малюнки з різною символікою, яка несе захисну таку функцію. Ширина малюнку приблизно 3,5 м, а висота 4,5 м. Художники кажуть, малюють за власний кошт, а також фінансову допомогу, яку надають небайдужі містяни. в принципі, за весь город уже, в принципі, нас знають уже, это як об'єднує это нас і людей. Останнім часом художники втілюють проекти разом. Цей мурал намалювали за тиждень. Ми начали цей рік. Рисувати з великого смуралу, та нукитя була. У мене пішло вже життя ну, больше більше і більше. Художниця Альона розповідає про символіку, яка зображена на малюнку, і просить не плутати деякі елементи з нацистською символікою. Наші пращури вони використовували жінки, в тому числі вони наділяли цих воїнів якимись рушниками або якимись атрибутами з нашою захисною українською славянською символікою, і це реально допомагало. Якщо ми не можемо видати всім нашим воїнам рушники з вишитою обереговою символікою, то можна цю символіку розмістити на стінах нашого міста, щоб вона оберігала ну, і жителів нашого міста, і тих самих воїнів. Місцева мешканка Галина ділиться свіжими враженнями від муралу. Малюнок чудовий, гарний. Далі бого бажаю, щоб так же прикрашали інші наші дама. Віра Іванівна живе неподалік. Каже, їй подобається мурал. Нас, як говорить, радують, дай Бог вам здоровим. В планах художників зробити ще два малюнки із циклу оберегових муралів. Також Дмитро наразі працює ще над одним малюнком, автором ідеї якого є його батько. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.